Idag har vi planterat de första vårblommorna här på Täbytorg. och Det här är ett av mina absoluta favoritvårtecken. Och planteringarna runt om i kommunen kommer nu prydas av vackra vårblommor i blått, gult och vitt. Passa på att gå ut i vårsolen nu och njut av våra vackra planteringar.